Hur man använder Finna söktjänst Öppna Finna genom Tritonias hemsida I Finna finns både tryckt och elektroniskt material Logga in med din högskolas användarnamn och lösenord så får du tillgång till den egna högskolans e-resurser Anslut ditt Tritonia bibliotekskort till ditt Finna-konto så kan du göra bokreserveringar och förnya dina lån genom Finna Du kan även spara dina informationssökningar och lägga till favoriter för senare användning. I finna finns följande sökfunktioner: enkel sökning, avancerad sökning, sök artiklar, avancerad artikelsökning, din egen högskolas databaslista, din egen högskolas e-tidskriftslista. Och du hittar även din egen sökhistorik.